Не витримало серце. У Хмельницькому «Востанню» путь провели захисника України. Втратили 15% урожаю. Через затяжні дощі аграрії не можуть зібрати хміль. Повернувся з Німеччини, аби допомагати на Хмельниччині. Репортаж про 24-річного маріупольця, котрий кілька місяців провів за кордоном, та вирішив повернутися, аби волонтерити в Україні. На фронт 57-річний житель Меджибійської громади Олександр Новіков пішов добровольцем разом із 29-річним сином Романом. У перші дні повномасштабного вторгнення, розповідає його донька Олена. В Афганістані зона АТО, він був 15-16 років, в зоні АТО. І коли почалась повномасштабна війна, він пішов знову, з першої дні він там. 17 серпня брат загинув, він рахується без вестизник у Пісках. І от 40 днів не прийшло, в нього не витримало серце. І зупинилося в серце. За словами Олена Томан, у батька була мрія після перемоги завести цуценя німецької вівчарки. Він дуже казав, що його хан буде, він як прийде додому, його хан, жінка німецької вівчарки, він дуже їх любив. Ми йому обіцяли, що коли він прийде, з перемогою зі всіми, ми купимо йому цуценя овчарку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 Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув військовослужбовець об'єднаного навчально-тренувального центру солдатів Юрій Бацан. Цю інформацію підтвердили у військовій частині А-2641, що у Кам'янці-Подільському. Про ще одного загиблого військового з Хмельниччини повідомляють у Славутській тергромаді. Це солдат Леонід Данилюк, чоловік 1983 року народження. Поховали його сьогодні на новому кладовищі. Станом на 29 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 58 тисяч російських військових. Противник втратив 2325 танків та 4909 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1385 артилерійських систем, 331 реактивну систему залпового вогню та 175 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 262 літака, 595 безпілотних літальних апаратів та 224 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн – 3751 одиниця, спеціальної техніки – 131 одиниця. За 218 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 246 крилатих ракет. Что хочу сказать про своего друга Никиту, я с ним уже общаюсь 7 или 8 лет. Прекрасно, души человек, очень добрый, отзывчивый, всегда готов прийти на помощь. Когда начались военные действия, он находился в Мариуполе, так получилось, что остался в этой изоляции. Провел там полтора месяца практически и а, повезло, что выехал. на 4-го числа проснулся от взрывов в 6 утра, решил с семьей выезжать из города. Но из-за того, что были большие заторы в городе, переполненные заправки и так далее, там спустя несколько часов все-таки принял решение искать уже какое-то убежище, где мы можем прятаться от взрывов. В подвале мы нашли место, стащили туда всякие деревяшки, всякие матрасы, вещи теплые, еду начали, воду сносить, подготавливать место для того, чтобы хотя бы днем там сидеть, а приходить домой ночевать. Но спустя несколько дней настолько сильно начались застрелы. начался хаос в городе, мы полностью переехали в подвал. В подвале набралось уже около 40 человек, и все с разными... Взглядами Были страшные вещи, вы не представляете то, что когда стоит вопрос жизни и смерти, люди превращаются в зверей. И нам пришлось это все пережить с моей семьей. Выйти на улицу было невозможно, выходили только группами, и то только за провизией, за едой. Выехали мы 28 марта, нам удалось выскочить под обстрелами, выехали в сторону Латвии через Россию, потом долгий путь ехали на Германию, город Гамбург. И моя мама живет уже около 10 лет там в Германии. Кстати, забавная история, то, что она приехала 23 февраля ко мне в гости. Я начал устраиваться в всякие волонтерские организации. Работал сначала в крупном немецком колл-центре. Мы давали информацию украинцам по всей Европе, как им передвигаться, в какие службы обращаться. Два месяца я там поработал, понял, то, что там уже достаточно людей, которые могут с этим справляться. Я принял решение, то, что пора ехать в Украину и непосредственно тут помогать людям, которые нуждаются в помощи. Когда он появился на связь, мы были очень рады. Вот, Звонили с ним и спросили, когда узнал, что мы занимаемся волонтерством, чем сможет помочь. Большая нужда была для детского компьютеры, которые учатся дистанционно, особенно в многодетной семье, переселенце. Вот. И он привез больше 15 компьютеров, которые мы уже раздали. Один или два остались еще. Я еще работал в организации волонтерской, которая помогала семьям, которые получили жилье в Европе и был непосредственно связистом по Украине благотворительной компанией, которая раздавала мебель, начиная от кухонной там, мелочи, и заканчивая бытовой крупной. И я предложил им, давайте будем непосредственно помогать людям в Украине, которые переехали и остались все так же в Украине. Человек не просто напросто даже нашел пути, как передать сюда, он сам привез э, технику сюда к нам, компьютеры, чайники, кофеварки. У нас это база преселенцев, которые к нам обращались за допомогой. Все. И мы их обзваниваем, вот. и кому же потребно, когда приходят доехать, там надо помогу. вызываем, раздаем. Так как я ехал на своей легковой машине, все, что можно было, я загрузил машину, у нас должна еще приехать фура. По запросам людей мы еще сделаем статистику, что, что больше всего нужно людям здесь, в первую очередь, для освоения быта, и будем привозить.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 Ми хворіємо. Я даю тобі 45 хвилин на читання і вибираєш тобі найкращу відповідь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 Торгую сьогодні калиною, символом нашої України. Це моя домашня, яка вирощена на дачній ділянці, Ось і яблука – це те, що з городу, те, що могла сьогодні запропонувати своїм покупцям, нашим дітям, батькам. – Запіканка 15, так? Да? Да. – Давайте. – Це дуже смачна, це власне приготування, це не те, що там щось. – Попробую лише відгук. – Це ще теж смачне. Моя запіканка фірмова, я її вдома завжди печу, ось навіть написала 90-60-90, тобто вона без борошна та без манки йде, тобто це корисно для фігури. І також з наших ну, з особисто вирощених українських лишень такий пиріг називається «цьомочки».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 Рогалики, за періг, а за 10 купила цей тортик. Мені дуже подобається цей ярмарок. Я зараз робила цей ярмарок дуже часом. Купив один лімонат, дві шарлотки, купив варення.